Už víš co, jsteš k Vánocu? Mám to přece na Tomikupu, mám tam seznam dárků. Díky Tomikupu už nezapomenete na žádný dárek a všechna Vánoční přání vyřešíte během půl hodiny.